عشر دقائق لازال التعادل هو سيد الموقف بين فريق المغرب التطواني وفريق فريق شباب حسيمة على أرضية ملعب بلدي بلعرائش فترة من النبض بين الفريقين ضمن المقابلة كتبدو متكافئة تبادل حملات متبادلة بين الفريقين سيني وفرزور دفاع شباب الريف حسين كان متيقن و ضرب الكرة ضربات زاوية و تمريرة خطيرة ولكن الحكم سبق خطأ الكرة خرجت# خرجت من الهدف الثالث هو هجم شبكة في حسيبه لان الكره سببت في القعر بشبكه من الجهارين.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 اي اه يوسف الله مع شباب لا في <تصفيق>